ja saps que So No sóc gaire més que un animal el qual la força de cops i de passar-gana li han ensenyat de ballar. Mentrestant, s'havia post el sol i ell s'amagava en la fosca.